Повертаємося до теми минулого випуску. Пробрати спілкування. Карантин, який невідомо, скільки ще триватиме, економічна криза. Саме час приборкати свої апетити, якщо вони були. Бо я, наприклад, особливо не шокувала, тому обмежувати себе в чомусь майже не стала. Принаймні, поки що. А якщо до вас? — Чомусь е, себе обмежуєте? — Ні, не обмежую. — Не боїтеся кризи? — Не боюся. — Не боїтеся кризи? — Та ні. Ну, — Людям все нормально, люди добре живуть, а то кажуть. — Бідні, бідні. Ага. — Ви в банк стоїте, не все так погано, так? <рес> — Та-та-та, в та. банк не все так погано. Треба виконувати свої фінансові зобов'язання. І добре. Ну, а чоб... Але якщо є, що туди донести. Ну, є, що, що туди донести, так, да, дякую. Слухайте, а ви в чомусь собі відмовляєте зараз? Тільки в спілкуванні. В чому себе обмежуєте зараз? Пока ни в чем, поскольку еще, Более пенсию отримала, а там будет видно. Ну, меньше то что мы могли себе позволить лишним от чего-то вкусненького. Красной рыбки. Стараемся экономить, конечно, потому что неизвестно, какая ситуация будет после 23 числа. Ни в чем. Что? Нет. Может, ты такой у нас криза. Криза. Единственное, кофе нельзя попить нигде на улице. В ну, необдумані покупки одяг, наприклад. Закрити зараз всі магазини та немає змоги кудись піти або щось придбати. Це є, мабуть, основною проблемою. Ну, нас відправили на дві треті від окладу, тому зараз ми порахували, що е, ну, приблизно треба в два рази менше витрачати. Ти ви є прише кризи економічні? Боюсь. Боє А хто не боїться? А чому тоді не заощаджуєте? А хто ж знав, що таке начнеться? Хіба я за свою пенсію можу заощадити? Не боїтеся в Нічому. Фінансова криза це залежить від твого заробітку з самого початку. Тобто хтось живе більш у середньому класі, хтось більш нижче, а хтось вище. Це більш від цього залежить. Викладати виходить? Навіщо? Якщо ти працюєш в фінансовій системі, це не потрібно, тому що це працює навіть, мабуть, коли буде апокаліпсис. в чем мы можем отмолваться? ничего не есть, ничего не купувати, сидіти дома. У нас же еще есть дети, родители, которым мы должны помогать. Поэтому я даже не знаю, как это может быть в нашей стране без помощи, без компенсации людям. Очень печально, очень печально. Вот Святошинский район наш, между прочим, у нас не дезинфекция, у нас еще не проводится. Во всех районах в Киеве уже практически появились маски. В нашем районе их нет. Мы звонили в КМДА, мы жаловались вот. И в пятницу, и в субботу. Мы сами дезинфицируем парадную хлорку. Ни наркоманы, ни полиции, вообще ничего. Вот такая, если будет продолжаться ситуация, коронавирус у нас будет распространяться очень быстро. Тут перш, ніж думать про то, как выжить, нужно еще и выжить. Есть какая-то стратегия, ничего, по-першому, доведется, избавиться? Нет. Вы же думаете и беспректи? Нет. Тому що я маю гарну освіту, тому що я маю гарну роботу і тому, що я вмію думати. План? Якщо буде щось погано, їхати на власну землю, вирощувати свою родину. Все зависить, як далі буде фінансовий доход і якщо він буде йти так само, то не віже смисла в чому до себе вищавляти. А якщо зарплата буде і за свой щотну підемо, то будемо відповідно, вже думати. Поки що немає. Поки що немає. Є якісь кошти відкладені. На карантині до 24 квітня, будемо, що? Поки, що, да, поки що будемо далі коректувати свої плани. порадьте щось людям, які зараз панікують через фінансову кризу. Не панікуйте, нема фінансової кризи, є криза між правою і лівою півкулею людського мозку. Не дивіться телевізор, не слухайте. Думайте, вовків бояться в ліс не ходить. Оце точно про наш народ. Всі спокійні, ніхто то майже ні в чому себе не обмежує. Ну, знаєте, я за оптимізм. Головне, щоб не вийшло так, як з епідемією, коли всі такі спокійні ходили, в нас нічого нема, немає і зараз самі бачите, що у нас відбувається.